السلام عليكم الله وبركاته حكوا متابعيني يحبوا جديد فيديو اليوم يا جماعه عندنا من كوليكشن والمره الجزء اسمه ذا اير هذا اليوم You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clans. We know they're guilty. We just can't pin them down any crimes. You'll be going into the headship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you oh. on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, and even stealing the Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, uh, how you want me to bring you in? طبعا اللي فهمت أنا هو إنه الحكومة قالوا لهن إنه عليك أنك تتعامل مع عصابة اسمها توبتكلاند. واتسلى للطاهرة عشان يدير حاجة، لو درت وتعاملت معاهم تو نسقط كل التهم عليك، أهمها سرقة الجوهر التونسي سرقة دايما الحلقة اللي فاتت، وسرقة البنك تاع أريزونا، أريزونا، أتوقع أريزونا ممكن، هي بصح أريزونا، تش- تشبه أريزونا، المهم وهروب من السجن، مو مين ينبدو، عندنا إيربيس، سماعة، كانون بول. double gun Sticky hand Turn it up earpiece Hey Check, check, this is Charles Thought I'd uh, give you a heads up uh, There's a guy Down there, a bad guy So, uh, yeah Good luck okay Charles Can we get this thing? What do we do? Wait What is <laughs> this? <laughs> a seed سي فور قنبله اسيب الله يقويك <أمطه>. قنبله <تصفيق> سي فور قنبله الله يسين. Uh, so we should probably look for something incriminating, something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, no point in this operation. All right, gentlemen, we've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? kind of thinking. This guy's in the tanker. Oh, no, going to do this guy. One of the... a Right, so if we go up to three caliber... Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? Ah, uh, Smith. What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Uh. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Uh. Don't worry. I'll tell the chief. Okay. Uh -huh. يعني ياسبوني عضو من اسمه سميث وقالوا انه لازم اللي شاف الترجمة الطييفة شقصتي عنده هنا door's jammed again. Of طبعا عدلت changed the face cam so you can see the Abazine, I'm sorry. So, I Robo Hilper Sonic, I don't know. Where Gravity No. Yeah, I have this thing here that oh, can, the can manipulate degree. gravity. Should be able to get you to float across. Let me just. Up down. Wait. up. I'll put it up. I'll put it up, yeah, Charles. Mm -hmm. Up. Did it work. Come on, ten, ruby. Put the up, bitch down, ruby. Bahi. form Okay, yeah. Uh, let me just I'll uh, uh, put this thing in here for you. Charles. <laughs> <laughs> <laughs> All right, here I come. <laughs> <laughs> وربي ما في <تصفيق> اخفى منك غبي دوبوا ماما نجلد بال بال alright get Way, way, way. Way in the Balama. Ah. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Mm. Uh. Ninja. Ninja. Jumaninja. Falcom kick. me. Falcom! How do you feel? How do Uh, Spook, Huffle, uh. Oh, hello Mr. Spider. What? <laughs> Alright, you got some evidence. Oh, wait, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys and there's lots of guns, that's all I'm gonna say. Ooh. It looks like you can get around if you go through that air duct. Okay. All right, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? آه ممكن يوزينج يس اي وان شاتف باور ريتور باور اي نيد هي ني اه باور صح okay. انا اقول ان اكيد أطيح اكيد شيء منطقي ماذا تفعلون بهذا الموضوع ان يكون لدينا موضوع ممكن <gasps> It's all the power. Oh, okay, okay, I'll reroute the power to a random room. That's fine. Not a lot of power. ah, that's good. No, no. Oh. All right, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors, and I'll uh, get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, uh, we got a situation down in the cargo bay. بنانا بوم فلاش باك سليبينج وفورس كان ما ادري ايش بنانا بوم موزه بنال قنبله آها دن دن دن او بنانا دن نضغطون يعني ولا ايش او <تصفيق> بنانا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Hey, there's a button on your earpiece. should press it. Uh, What's it going? on? Just... This could be a problem. shot. Okay, <تصفيق> اوكي كمان النهاية فتحنا النهاية والله اجرنا ادلة و جماعة مخططاتهم آه. يد مططية. آه. زيرو. زيرو بول شيء غبي. ها كيف صار؟ هذا كله يبو هذي يعني كيف صار؟ شوفي هذي اخرتها هذي اخرتها يا سلام انا فزت بس دي اخرتها. عندنا مازلنا نقلب الجان كانون بول قلب الجان نرجو ولا كونبول ولا مدري ايش نرجو مم. إيش باب شو فيه فتح آه هذي ما عندي كمبيوتر بس ليش آه سافنات أدلة إيه شو عطيت أديشني شو عطيت عليها كأنك طاولت وين الأدلة وات يب من قالك هذا بالأدلة الله آه يلا شو كنا بيحط الأدلة شفت الملف الأدلة حط اللعبة الغبية به بنت روبي <تصفيق> اوكي عندنا ماجيك بنسل هذي جدي طبعا طيب في دايما التليبورت صار منه هذ بيصير منه this? Ummm... Ma <coughs> magic pencil Oh! Oh! My apologies everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. Okay. Hey, you you you? Me out of here? Oh, thank you. Can you shift? How about me? How you? How about you? How about you? How about you? How about you? Dave? Hmm. Dave, you? How you? How about you? How about you? How about you? How about you? <تصفيق> ضربك الضيف. <تصفيق> What you doing that quite shocking I'm glad I'm not in your correct situation I bet you can't wait to go on. <تصفيق> <تصفيق> مش اندرت... طلعت ال او ال يعني هذه نكته <تصفيق> والله نكته حلوه ريتو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولاكي يريد والله انا غبي طيب ما ادري ايش هذه شنو اه استنى اه اه دير. دير. المهم نكمل Shinking روب جافيدي ما أدري إيش، آه، حطيته، آه، تربيتي حطيته عليها بغلط المهم آه. عندنا هنا ال... دور باك ما أدري إيش، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه, آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه، I Stop support, right uh, there! Support. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm. In the vault? What? He's going rogue? All right, move to plan B. Call reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. Uh, I got him right here, so you guys don't need oh. بالشلماري وما فيش فائدة وما أدري إيش. يا ساتر أكرم. تطلع الله رو هنا في كات مع الصبي خربشة. هذه من كوت اي بي بهي دي اي بي دارك انجرسي بوم هل عنجد الصوت اوكي اخترنا ار بيس اخترنا هاد خاش نهايه الفيك نقلب الجان ما اخترناش الكن البول نختاروها هابن، ابني، looking at the numbers here. what do you think؟ ah yes. let me have a look. ما go I'll hold him ولا ما أدري روح. الا ترش اه اول حاجة ايما قوي ضرب هنري بتله ثاني حاجة صوت مسدسك عالي يا رجل يضرب السماعة بيتشياء اه الرئيس. بيبي <تصفيق> Got a security alert. Keep a lookout for a guy with a big plastic ball. No, no, I'm serious. Uh, any eject? Oh. Oh. Uh, hurry up now, activate the doors. Okay. Okay, it's actually good then. Uh, it's water, Bob. Hurry up now! Activate the doors. Wait. Very Very مثل بند ترفع الهدية. اه روك الجام قاعد تنتحر. نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو اذي مسكين اوكي فات فات كيف آه آه. يخسرنا. بهي المهم. okay ورفزنا ورفزنا عليه والله ركز اجاع ان ده اطوني اشري بمت اخرى ما نشعر بس بحث بيف او جيت بوتس جيت بوتس وات Glinda, I have done it. I have done it. I have defeated my right hand man. Me. I surrender the airship to you. شنو؟ اوه يا جماعة نهايتين حكومة ولا توبت كلان؟ صراحة يا جماعة تنخش مع توبت كلان لكن دقيقة قبل ما نخش معاهم في خير ايش يصير كمشيلها مع الحكومة؟ شنو نهاية الحكومة؟ باراشوت استخدم باراشوت عمليات يصير زي هي هيك المفروض يستخدموها شيء منطقي. اها بوميت صح صح, صح, صح صح؟ لا والله باتر فينجرز ها Was this? tank. the <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أطيني> الورقة. أسقطت كل التهم عليا. دي شبابه ومسكنا القائد تاع العصابه ضد للحكومة زين اذا انا انتوا أين عين نقتلهم بالصواريخ الحكومه الكلاب جماعه اها اوكي انا قلتلوني والله يا غازم بهي باه هل are right big على فلوس شيء شنو نظري طلع سوى وربي شو تبع طلع الله وربي العظيم والله شوف اوكي كملنا جميع النهايات شنو الحلقة الجاية Feeling the complex باش تبارك هنا فيكم وفي نشر المقطع إذا أعجبكم المقطع إذا أعجبكم المقطع اضغط على اللايك إذا في القناة جرس التنبيهات خير كان المتابعة هنا بالغلط السلام عليكم